تابت الجنس البطولات والاسم المجيد اسمكم لا الأجاورة نعم نفس كفرة الجنفاوي عن جواره ورفعه ما يحيد كل ما قف يرفع الراس ويتصدره